Роман Щіпков майстер спорту України з автомобільних перегонів. 50 років займається автомобільним спортом. Також захоплюється Минуло річку купив старий Запорожець за 966 сірого кольору. Майже півроку витратив на фарбування і машини, аби вона могла брати участь у європейських ралі ретроавтомобілів. Томбіль повністю оригінальний, з винятком тих елементів, які самі організатори вимагають, щоб були, були допрацьовані. Тобто це, в першу чергу, тормозна гальмовна система. По-друге, сидіння. Сидіння обов'язково повинні бути з боковою підтримкою і з защитою шейних позвонок, тобто з підголовниками. І ремни, ремни, паси безпеки. Це три елементи, які тут змінені. Все інше, мотор коробка и э, ну, шасси самоподвеска полностью оригинальны у нас здесь э, очень интересная коробка передач у нас на сегодняшний момент передача наоборот то есть первая первая к себе вторая от себя Ну, тобі, повністю підборна коробка і задня передача в Роман говорить, що захотів проїхати на своєму Запорожці, містами Європи і нашої країни, аби продемонструвати, що Україна є, що вона бореться і обов'язково переможе. Велика частина всього цього проєкту це ми самі. Тобто, я з моїм штурманом, з моєю сім'єю. Штурман, до речі, Ріната Вільчинська й та Шіпкова. Це моя донька. У нас три прапори з якими ми приїхали Європу прапор України, на якому все залишали свої автографи і побажання перемоги нашої держави, по-друге, прапор Європи Євросоюзу – це то, до чого ми наша мета, а прапор Чорних Запорожців – це, взагалі, окрема історія, яка бере свій бере початок з минулого року, коли там, де я працюю, була розташована частина цієї бригади, і коли я що були офіційно пофарбовані, один, один рік Фарбувались запорожці в, чор, в чорний колір, питання, в який колір красять фарбувати наш автомобіль, взагалі не стояло. Ми з підтримкою наших друзів з бригади 72-ї бригади чорних запорожців зробили цей автомобіль і проїхали всю Європу. Екіпаж стартував з Києва 22 січня в День Соборності України. За майже два місяці марафону автомобіль власним ходом проїхав близько 8 тисяч кілометрів через кілька десятків міст Європи й України. Фініш відбувся в рідному для Романа Запоріжжі. Це місто чоловік вважає автомобільною столицею України. Бетгамбург. звідки ми стартували? Потім французьке невеличке місто – Валенс, де збиралися вже всі учасники. А, понятне діло – Монте-Карло. Після цього в Ліоні ми, нас дуже гарно зустріли. Була зустріч в Туріні, так як нас а, запросили в найвеликий музей, автомобільний музей в Італії. Після Туріна ми відвідали Бреше, такий знаменитий город, куди стартує ралі Міля-Міля. Хочу окремо подякувати керівництву е, хоро, ну, знаково для нас міста в Люблюдані, де нас зустрічала дуже велика українська діаспора. Ну, а Україна е, перше місто, де ми пересікли кордон, це була Берегово. І потім ми поїхали Черновці, е, Бар, камянець Подольськ е, і. Далі закінчували вже, звісно, ми заїхали в Канів, Черкаси, і Дніпро, Камінської і Запоріжжя. Автомарафон «Україна – це центр серця Європи» завершений. Але, як зазначає Роман Щепков, попереду реалізація іншої ідеї. На День незалежності планується проведення великого заходу на зразок ралі Монте-Карло. Дозвіл на такий формат вже є. Олена Поде, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини. Запоріжжя.